I denne videoen skal vi snakke om ulike typer mikrofoner. I denne videon nå så har jeg på mig en video som heter Saramonic. Det er en liten mygg som du ser er festet helt så nærme munnen min som mulig, men vi passer på at ikke tøy eller smykker kommer in og lager vibrerende lyder i nærheten av mikrofonen min. Nederst så har jeg en liten trådløs device som sender trådløst lydesignal til kamera som filmer mig. Dette här är en professionell løsning, selv om denne løsningen ikke koster så allt for mye. Det som er fint, det er att jeg slipper en ledning som går fra mig til kamera. Dette kalles en mygg, och løsningen med å bruke en mygg, det kan du få til ganske rimelig. Vi och for gå på biltema, så får du en myggmikrofon som fungerer greit til rundt 300 kroner men da en relativt lang ledning mellom deg og kamera. Men du mister ofte muligheten for å bevege deg runt og så videre i forhold til når du snur deg. Det som er fordelen med en myggmikrofon i forhold en stasjonær mikrofon, det er at vi ofte får forskjell i vi hvis vi oss bort fra en mikrofon. Så du vi høre forskjell i lydkvaliteten, men du ikke nå når jeg bruker en mygg. En annen type mygg som vi bruker en god del av, det er røde. Her har vi ett eksempel på en mygg som vi fester på intervju-objektet. Intervju-objektet setter denne lille senderen. Den sätter den i bukselinninga eller noe sånt nå, gjemmer den ofte bort. Og så hos kamera, eller datamaskinen, eller iPaden som tar imot disse signalene, så plugger man in denne mini som denne lille ledningen heter. Ikke alle deviser har dette her, så for eksempel hvis jeg skulle koblet denne devisen til min mobiltelefon, så måtte jeg ha en overgang slik at jeg kunde få i dette tilfellet Minijack in på Lightning-inngangen på min iPhone. Hvis jeg hade hatt for eksempel en iPad, så måtte jeg bruke mikro-USB og så videre. Så mygg er å foretrekke visst mulig. Men det er ikke alltid vi har tilgang til det, og da skal vi snakke om litt hvilke andre muligheter vi har. Både mobiltelefonen og min bærebare PC har en innebygd mikrofon, og de fungerer i og for seg godt i et rolig rom som vi er i nå. Men begynner jeg å skrive masse på tastaturet, så är det jo lite dumt for denne her mikrofonen som står övers på skjermen her. Akkurat nå så hørte dere også komme frem en maskinlyd som også da lett kommer med i opptaket. Da er jo en del som velger å bruke eksterne webkameraer, och det har jeg absolutt anbefalt, og de har også veldig gode mikrofoner. Och fördelen med de är att dessa mikrofoner som ofte sitter vid sina kamera, att de då inte är kopplade fysiskt till den datormaskinen som du eventuellt trycker på tangenture på. Min personliga favorit ändå många år är min Blue Yeti. Detta är en mikrofon som kopplas till datormaskinen med en USB-kontakt, alltså ganske så enkelt. Denne Blue Yeti'en kan enten kobles med med USB, eller så har den den mer profesjonelle XLR løsningen under. Den kan altså brukes på flere forskjellige måter. En ting jeg vil legge vekt på i forhold til en slik type mikrofon, det er at den er beregnet på at du ska være veldig nærme. Denne her for eksempel skal du befinne deg 15 til 35 cm unna når du spiller inn lyd en halv eller en 1 meter unna, det er på en måte ikke den mikrofonen laget for. Den har også forskjellige typer innstillinger. Det vil si bakpå her så har vi hjertet som da er i dette område mot fronten og i en hjerteform foran. Lyd som skjer andre steder rundt mikrofonen forsvinner. Et åttetall, da kommer den rett forover og rett på andre siden. Med rundgang så vil den komme rundt fra alle kanter, for exempel i en rundebordsdiskusjon. Problemet er alltid at når folk snakker med forskjellig høyde, eller befinner sig i forskjellig avstand fra mikrofonen, så blir det forskjellig lydkvalitet og høyde på de forskjellige intervjuobjektene. Denne type mikrofon, den er ikke ment for å snakke sånn. Den er ment for å snakkes forfra, O så bruker man ofte en type sokk som vi setter oppe på mikrofonen. Spesielt hvis vi er utendørs for å få bort vind, og da også noe med såkalt spytterlyder, P -p -p -p. sånne lyder som vi gjør på denne måten, og er det lurt kanskje å snakke litt over mikrofonen, men alltid ha den så nærme som mulig. Så er jo da spørsmålet, skal mikrofonen være med i bildet? Gjør det nå? eller inte. Visst ni inte ska vara med bilden så är det alltså så närme som överhode möjligt och helst ikke mer än 35 cm undan. Som på alla andre mikrofoner så är det så sånn att man har något som heter gain där stiller man in eh hur mycket output det ska vara. Och på ljudmetern så skal den absoluta inte toucha upp mot rött. Gör vi det så får vi överstyrd ljud och dålig kvalitet på ljuden. Vi befinner oss nå i vårt studio på Høgskolen i Østfold i Halden. Og i dette studio så bruker vi vanligvis dette speilreflekskamera til å spille in lyden vår. Og vi bruker da en såkalt shotgun mikrofon, en røde mikrofon. Her ser du at vi har på denne sokken som ligger på utsiden av mikrofonen for å ikke få på støyende lyder som ellers kan komme med vind og menneskelig stemme. Det som er typisk for en shotgun mikrofon er at den skyter rett forover. Og den fungerer i og for seg greit også på avstand, men det vil være sånn at den skal pekes på den som snakker. Ofte har du sikkert sett profesjonelle lydproduksjoner. Da står det en man med en lydbom og håller en mikrofon som peker på intervjuobjektet ofta så är det en shotgun mikrofon och den är basert på för exempel kan sättas upp på ett stativ som dette, som peker upp och ned på intervjuobjektet ovanifrån för det handlar alltid om att mikrofonen ska være så närme intervjuobjektet som möjligt. Denne typ mikrofon är koblad till via det vi kallar for en XLR-ledning, alltså en professionell ljudledning. Det är fördelar och ulemper med den. Fördelen är att det är hög kvalitet Ulempen er at den trenger en ekstern strømforsyning og en speciell spesiell da, overgang, gjerne XLR-inngang også i andre enden, mot datamaskinen eller videokamera. Dette er en Shure-mikrofon koblet på en Boom Arm. En Boom Arm kan du si er på en det du har på en kontorelampe, og du får da stor bevegelighet i forhold til å kunne flytte denne mikrofonen. Også denne mikrofonen er da et professionellt system med XLR-tilkobling og må ha egen strømforsyning. Så må du også trykke på Gain og stille de forskjellige innstillingene på forhånd. Det som er lurt når du kobler til med denne typen mikrofoner er å kunne høre gjerne på forhånd på lydkvaliteten og se det på meteret at lyden blir god mens du eh, gjør opptak. Hvis du ikke har mulighet til det, så er det alltid lurt å gjøre et prøveopptak for å se om lyden ble god. Denne type mikrofon eh, bør alltid plasseres så nærme som mulig, men akkurat denne kan like godt stå sånn, som sånn i forhold til å få inn lyden og dette er opp til typ sånn som Talkshop-verter har og da er det ofte vanlig at den sånn type mikrofon den får lov til å være i videobildet.